Profesionalita, priateľskosť, <laughs> to je iba pravda. Mám cestovnú kanceláriu KREOTUR, zameráme sa na v podstate tvorbu cestovateľských produktov úplne všetkého druhu. V podstate prvýka som to nejakomu za ne neriešil. Tam bol také, také začiatočnické chyby, tam sa diali úplne normálne, bežné v podstate, že každý si myslí, že treba mať toto, toto. toto, toto. A marketing som úplne opomenul, takže ako to bola v časti moja vtedy veľká chyba. Ako prvý problém, čo som riešil, bolo jednoznačne logo a hneď na to nadvezoval komplexný web, správený pre cestovku. To bol najväčší problém, ktorý som mal, ktorý ste mi spojaznili, bez toho, aby som sa ja o to nejako extrémne musel zaujímať. Moja spoložiačka z Gimpla mala na vás referencie aj z prác predtým, čo ste robili hlavne pre jej brata a poznal aj pár ľudí, pre ktorých ste robili a boli veľkým, veľmi spokojní, takže v podstate dôverujem ľuďom, ktorým, ktorých poznám, viem, ako sa správajú, dôverujem kamarátom a ukázalo sa, že naozaj ma to nesklamalo opäť. A obrovský rozdiel. Rýchlosť u vás? U vás keď vám čo, niečo napíše, tak je to hneď zodpovedané, hneď vyriešené a termíny sa dodržiavajú, čo pre mňa je alfa a omega. Uh, profesionalita na hodne vysokej úrovni a veľmi príjemná cena, takže pomercená kvalita funguje naozaj veľmi dobre u vás. Ľudia ste veľmi chválili, že naozaj veľmi, veľmi dobre spravené, už dokonca na toto logo, čo za nami vy sa boli ľudia pýtať, kus kvalitnej práce, že dobre spravené, že nie je to žiadna pofiderná robota. Samozrejme, každý človek si chce nechať na cene viacero možností, aby videl, čo za tie peniaze môže mať. Ja som spravil to isté, na som to ďalších troch konkurentov. Vy ako jediný ste im poslali podklad, že tri možnosti a vysvetlenie proste. Hneď ma kontaktovať človek od vás a my to vysvetlí, že, že ako tá ponuka je na čo odporúča a prečo to odporúča. Iné firmy vaše konkurenčné mi dali ponuky, že tu máš ponuku 400 eur. Určite ani vás oslovia v každom prípade. Ako Za ponuku nikto nič nedá a kto nevyskúša, nevie. Keď vyskúša, myslím si, že sami sa rozhodnú tým smerom, ktorí majú ísť. Bez toho, aby bolo treba ovplyvňovať tých ľudí. Naozaj, nech si vyskúšajú oslovať 3-4 reklamky a sami uvidia, aké sú rozdiely a aj tak skončia u vás vo finále, si myslím. Ja som správal to isté vo finále.